اللي طلبوا يبغون يسمعون الشيله حقه الرشا اللي انا بنزلها لكم. على <تصفيق> الحجاز يتحدى على شط جديد، الحجاز يتحدى على شط جديد.